Decizia vine la scurt timp după ce prim-ministrul Dencil a anulat întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Retrag încrederea doamnei Dencil. După cum am spus, pe 29 ianuarie guvernul a fost investit. Au trecut trei luni.